На пункті тестування обладнали чотири аудиторії, розповідає відповідальна Валентина Парандій. Додає, під час основної сесії аудиторій для складання знов готують від 15. Сьогодні додаткову сесію складають абітурієнти, які не з'явились на основну сесію з поважних причин. Для Українського центру оцінювання якості освіти вони мали подати відповідну довідку. На пункті тестування вона не потрібна, каже Валентина Парандій. Якщо учасник ЗНО з'являється на пункт, він має документи, який посвідчує особу, оригінал документу, або додаток дія, в якому завантажено його документ, який посвідчує особу, сертифікат, оригінал сертифікату учасника ЗНО. Для нас це документи, на підставі яких ми здійснюємо пропуск. І цей учасник є в списках. Методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук говорить, існує процедура, згідно якої учасник має право подати документи на додаткову сесію. На додаткову сесію допускались згідно рішення регламенту Комісії, тільки ті зареєстровані учасники ЗНО, які з певних поважних причин змогли з'явитися на складання того чи іншого предмету, в даному випадку математики, під час основної сесії, здебільшого це хвороба. Це могла бути участь у міжнародних змаганнях, це могли бути якісь досить серйозні сімейні обставини. Додає, якщо учасник не з'явиться на тестування і в цей день, йому доведеться складати ЗНО наступного року. Абітурієнт ну, Дмитро думаю, Вовненко говорить, аби скласти Там тестування мені. сьогодні реєструвався мені. через інтернет. На сайт зайти, пробна, пробна сесія, заєстрюватися в Хмельницькому. Поважну причину, підпис лікаря. Додає, за п'ять днів йому прийшов допуск на додаткову сесію. Ну, я думаю, все напишу здам на 200 балів. Абітурієнт Василь Пилюта, говорить, вступає на другий курс університету після коледжу, хоче стати інженером. Раніше було, можна було без сертифікату поступати, внутрішні там, екзамени були, але зараз останні два роки вже вели зовнішні. Я трохи працюю на, на роботі. Ну, так, по вечорам десь останній місяць так, заглядував, дивився, чи, згадував, що сам готувався. Методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук говорить, на додатковій сесії процедура складання така ж, як і під час основної на тестування відведено три години. Пакунки з тестовими зошитами зберігаються в сейфі. Апеляцію учасники можуть написати на отриману оцінку і на саму процедуру. Додає, під час складання тестування протягом кількох років апеляцій на процедуру складено не було. Апеляцій на оцінку регіональний центр не фіксує. Додає Ірина Ковальчук. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Кінецький.